En els darrers anys, la humanitat s'enfronta a grans reptes, com ara l'amenaça del canvi climàtic, la pandèmia de la Covid-19 o la desigualtat econòmica, social i de gènere. Quin paper poden tenir les dades obertes en la gestió i solució d'aquests desafiaments? Podem afirmar que les dades obertes ajuden a la ciutadania a estar més informada i milloren la capacitat de les administracions per prendre decisions. Per exemple, a l'inici de la pandèmia, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya es van coordinar progressivament per tal de recollir, processar i publicar totes aquelles dades relacionades amb l'anàlisi i l'evolució de la crisi. Això va permetre gestionar un gran volum de dades, crear models predictius i avaluar millor l'impacte de les polítiques públiques adoptades. Posteriorment, es va incrementar la publicació de dades relacionades amb la Covid-19 al portal de dades obertes i se'n va millorar la qualitat i els processos d'actualització. El fet de publicar les dades en format obert va permetre que tothom hi tingués accés i que fossin reutilitzades per personal investigador, analistes de dades, mitjans de comunicació i la societat en general. Tot plegat ha contribuït a la presència d'un debat ciutadà de qualitat en base a dades objectives. A partir de les dades obertes, també s'ha pogut veure l'impacte de la Covid-19 en diferents sectors, com ara el del treball, el medi ambient, el gènere i l'educació. Les dades obertes són un actiu molt valuós i útil que ajuda a la presa de decisions, a la gestió de crisi i a garantir una administració més oberta i transparent.